Це військовослужбовець Юрій. Розповідає, на фронті отримав декілька поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, в живіт. Був прильот міномета. Турнікет я наклав собі сам, так, а потім вже хлопці, які були поруч зі мною, допомогли мені, провели тампонаду, ран і ну, завдяки ним я вважаю, що я досі живий. У мене повністю була розбита ліва рука. Там. Відкритий перелом променевої кістки, і тут в житті мені прилетіло, виходить, від... рана була 30 на 10 сантиметрів, і один осколок пробив легеню, тут тут десь плюс-мінус. Удаляли частично киш... кишківник, виводилось з тома. Тяжелий був процес реабілітації, не знаю. Перші два місяці я навіть не надіявся на те, що в мене рука буде працювати, але потроху-потроху. У Запорізькому госпіталі оперують військовослужбовців не лише після поранень, а й при супутніх захворюваннях та тих, які з'являються на війні, каже хірург Дмитро Мялковський. Це операція з приводу лакозної хвороби. Взагалі, по статистиці, у кожного третього є проблеми з периферійними венами. А коли вони вдівають бронежилет, ще наверх. Ще чіпляють все решта, то виходить більше 20 кілограмів. Це додаткове статичне, статичне навантаження. Тому багато бійців до нас звертаються з симптомом ворхознаного хвороби. Ми їх упорувати. Заходьте. Нагаймо, будь на бік. щоб збисали. Ми отримуємо неправильне поранення, проникаючи червоної порожнини, на у нього Якщо пацієнт залишається стабільним після поранення, якщо немає ознак перитоніту, якщо ми робимо комп'ютерну кантамографію і не бачимо ознак ушкодження кишківника, не бачимо вільної рідини, тобто крові в животі, то в таких випадках допускається неоперативне, неоперативне ведення, тобто спостереження. Ми зараз йому даємо час на реабілітацію для того, щоб Рана загоїлась для того, щоб осколок тієї печінці обріз капсулою і не викликав ніяких проблем. Допускається неоперативна тактика, тому що операція по вилині до сколку викликає більше проблем, ніж сам осколок, який там знаходиться. Броніку був, але пластини закривають груди, а не видів тіл, п'ятітків. Пластина знаходиться з одного боку і з другого, а ця частина незахищена не залишається. Ну, я спочатку як вам сказати, не зрозумів, що це було. Ага. Удар сильний і я думав, що відкинуло якусь саду глину там мені вдарило в бочину, а потім почувствовав, що макри щось потекла. Провідний хірург госпіталю Юрій Міхеєв додає, в медзакладі працюють і прикомандировані лікарі з бойових частин. Лікар може бути при бойовій частині, але якщо він такої, ну, високої кваліфікації, то від нього буде більш користі у госпіталі, ніж якщо він буде просто бойовий медик. Тобто, якщо це судинний хірург, то навіщо його використовувати там на Івакі, якщо він може зробити більшу умови госпіталю? Маргарита Галіч, Олена Пода, Андрій Варінов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.